עבור הזווית החדה i, e, זאת הזווית הזאת, שממש כאן, אומרים לנו כי סינוס i e זה i, e, 5 חלקי השור של ריבוי e של 41, וכי הקוטנגנס של i שווה ל-8 חלקי 10. מצאו את הערך של ארבעת היחסים הטריגונומטרים האחרים. עבור היחסים הטריגונומטרים אנחנו אוהבים להשתמש בקיצורים so, ko, toa, כדי לזכור מהמגדרות של היחסים הטריגונומטרים. נרשום את זה כאן. so, ka, נרשום את ה בצבע אחר. so, ka, זה לא צבע אחר, אנחנו מנסים, יש לנו בעיה אם שינוי סו-קה-טוע. היצור סו אומר לנו כי הסינוס של זווית, במקרה הזה אנחנו מדענים בזווית E, זה שווה לצל המימול חלקי היתר. אם נתבונן בזווית E, מהי הצל המימול? אם נחצה את המשולש, הצל השמימול היא ממש כאן. זאת היא הצל המימול, היא תהיה שווה ל חלקי היתר. היתר הוא מול הישרה. והיא הצלעה ארוכה ביותר של המשולש, זו הצלעה DE. והאורח שלה הוא שורש של 41. שורש ריבועי של 41. וזה מתאים מיותר, יכולנו למצוא זה מתוך הסרטות. אבל לפחות סיימנו עם זה. עכשיו לחשוב הלאה. נעבור לחשוב עכשיו על של של e. זה של E. הסינוס ההופכי של E, שזה בעצם וזה היתר חלקי הצלע ממול. אנחנו יכולים, אנחנו לא חייבים להסתכל על המשולש, אנחנו פשוט יכולים לעשות היפוך, וזה יהיה שורש ריבוי של 41 חלקי 5, או להסתכל אחורה על זה ולנסות למצוא זה. עכשיו נעבור לחשב את הקוסינוס. מה זה קוסינוס? למה יהיה שווה קוסינוס של e? תחילה נבדוק מה יהיה של זה. מה יהיה קוסינוס של e? זה k, וזה אומר לנו שיש לנו את, שווה בעצם את צלע חלקי היתר. אם נתבונן כאן, אנחנו יודעים מהו היתר. היתר הוא אותו דבר. היתר הוא שורש ריבוי של 41. ומה זה הצלע הצמודה? מהו האורך של הצלע הצמודה? עבור זווית e, הצלע הצמודה e, אנחנו לא יודעים מה זאת שכאן, זאת성이 הצלע הצמודה. אנחנו לא יודעים מה היא. אנחנו נרשום פשוט a. ה-A זה ש... איך שסימנו אותו, או שהם חשבו על-A בגלל הצמודה. עכשיו אנחנו נעזוב את זה עם האות-A חלקי שורש ריבוי של 41. אולי יותר מוכן, נצליח למצוא קצת יותר מידע שיעזורנו למצוא מהי-A. עבור מטרתה של הבעיה הזאת. אם אתם רוצים למצוא מהו הקוסינוס ההפוך שלי, טוב, זה הופכי של קוסינוס, זה היתר חלקי הצמודה. זה 41 חלקי-A. לא משנה מהי-A. נקווה כי נצליח זה. נעבור כעת לתוע. זה לנו כי הטנגנס של e שווה לצלע הנגדית חלקי הצלע הצמודה. מהי הצלע הנגדית לזווית e? זאת הצלע, האורך של ה-5, זאת הצלע df. זאת שממול e-5. אנחנו עדיין לא יודעים את האורך של הצלע הצמודה, זאת הצלע שהאורך שלה a. אנחנו פשוט נרשום a ממש כאן. ומה לגבי הטנגנס ההופכי? טנגנס הופכי הוא אחד חלקי טנגנס. אז במקרה הזה הוא הצמודה חלקי הנגדית. זאת a חלקי 5 לתא להתמודה חלקי זאת שמימול a חלקי 5 מה הם לנו עד עכשיו? <laughs> ואם נעזר בזה הם נוכל למצוא מי a <laughs> הם כבר אמרו לנו כי קוט האנגנס של e שווה 8 חלקי 10 <laughs> יש כאן איזה רמז שזה לא לגמרי מצומצם. 8 חלקי 10. ל-8 ול-10 יש מכנה משותף. הם כבר אמרו לנו שהקוטנגנץ 8 10. כאששישתמשנו בהגדה של אנגלס, קיבלנו A 5. כאן אומרים כי זה יהיה שווה ל-8 10. אנחנו יכולים לכתוב, יש לנו כעת משוואה למציאת A. אז נוכל למצוא את A, נוכל לחשב את כל השאר. את כל שאר היחסים. נעשה את זה כעת. קיבלנו כי A חלקי 5 שווה. נפשט זה קצת. מה יישאר עם 8 חלקי 10 אם נפשט אותו? יש לנו כאן 8, יש לנו גורם משותף של 2. אם 8 ב-2 נקבל 4. אם 10 ב-2 נקבל 5. קיבלנו כי A לחלק ל-5 שווה ל-4 חלקי 5. וזה למעשה אפשר להכפיל בהצלבה. נכפיל את שני אגפים ב-5. ונקבל, בכל מקרה, נקבל כי A שווה ל-4. נעשה זאת כך רק כדי להראות לכם שזה ניתן לביצוע. תישארו עם ה-A שווה ל-4. וזה נהדר. בגלל שכעת אפשר להגיד ש-COTANGES של E, נכון, הוא 8 חלקי 10, שזה אותו דבר כמו 4 חלקי 5. אנחנו יכולים להגיד ש-TANGES של E במקום להגיד 5 חלקי A, אנחנו יכולים שזה 5 חלקי 4. ומה יהיה כעת COSINUS של E? זה יהיה A חלקי שורש 41, וכעת זה בצבע אחר. כעת זה 4 חלקי שורש 41, ומה יהיה כעת של E? זה היה שורש ריבוי 41 חלקי A. אז כעת זה שורש ריבועי e של 41 חלקי 4. בגלל שכעת אנחנו יודעים שערכו של A, אנחנו יכולים לוודא כי זה הערך של A, זה 4. בעזרת משפט פיתגורס. ומה נאמת ניתן לפתור את זה בדרך הזאת, אבל כל העניין אנחנו חושבים בבעיה הזאת, הוא לקבוע כי A הוא באמת שווה ל-4. בעזרת פיסת המידע כי קוטנגנס של A e שווה ל-8 חלקי 10, בכל אנחנו יכולים פה משפט פיתגורס. בוא כי A שווה ל-4 משפט פיתגורס. אם ניקח את הצלע הזאת שכאן, אנחנו ועוד חמש בריבוע, צריך להיות שווה לשור שרבוי של 41 בריבוע. צריך להיות שווה ליתר בריבוע. שור שרבוי של 41 בריבוע. אז 4 בריבוע זה 16, ו5 בריבוע זה 25. האם זה באמת מתאים? האם זה באמת מקיים את משפט פיטאגורס? 16 ועוד 25. משור שרבוי של 41 בריבוע זה 41, ו-16 עוד 25 זה באמת 41. אז זה באמת מקיים את משפט פיתגורס. ובזאת אנחנו סיימנו.